В Франції 15 липня армія Російської Федерації поцілила снарядами по двом університетам в Миколаєві, випустила понад 10 ракет. Відомо про чотирьох поранених, загиблих немає. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич. Будівлі університетів зазнали значних руйнувань. На місцях обстрілів працюють комунальні служби. «Б'ють спеціально лише по об'єктах цивільних. Вчора був офісний центр, готель. сьогодні університети, школи, Відповідно, через це, я думаю, що це просто йде залякування людей. Зранку п'ять російських ракет ударили по Національному університету імені Сухомлинського. Зруйновано фасад, стіни, дах, кабінети. В приміщеннях повилітали вікна та двері, пошкоджені меблі та техніка. Прийшов подивитися на руйнування Ілля. Хлопець вчився, а зараз працює в цьому закладі. Більш за все хвилюється за співробітників. Одразу ж наші співробітники почали повідомляти про те, що трапилося. Почали одразу обмінюватися інформацією, хто де був, хто вцілів, чи є постраждалі. Ну, наша подумка така, що звісно постраждали документи якісь, але це ніщо в порівнянні з людськими життями. Єдине, що ми це ще не знаємо, і що сподіваємося, що всі живі всі здорові. Відновити будівлю до навчального року не встигнуть, тому повертатися студентам нікуди. Ранку сьогодні обстріляли декілька об'єктів по Центральному району росіяни російськими, російськими ракетами Зокрема, зараз бачите, що потрапило до університету Комлинського є декілька влучань Це просто злочин проти української культури У будь-якому разі університет — це майбутнє І зараз така ситуація, що з 1 вересня ми вже не, має, не маємо куди студентам повертатися до навчання. І, от, дивлячись на те, що влучання в університет, то крім того, що це задає збитків ну, про інфраструктурі, то це ще й намагання якби, влучити в нашу освіту, в наше майбутнє, в нашу молодь. Російські війська нищать культурну спадщину Миколаєва, руйнують навчальні заклади, школи, дитячі садки, позбавляючи дітей та студентів можливості отримувати знання, вважає мер міста Олександр Сінкевич. Постраждали будівлі двох університетів. В один університет випустили 5 ракет, в інший 3 ракети. На щастя тут нікого не було. Знову-таки національні університети, в яких навчалися діти, і жодного військового призначення вони не мали. Вважаю цей обстріл просто цинічним посяганням на знання, на цивілізацію в Україні і знищенням просто культурного шару нашої держави. Ще три російські ракети зруйнували головний корпус Національного університету кораблебудування. Працівники, які були в момент на місці, не постраждали. «Це називається головний корпус нашого університету. Тут, ну, можна сказати, це візитівка нашого університету разом з нашим старим корпусом. Частково розташовувався інститут машинобудування наш, тут розташовувався факультет економіки моря, факультет морського права. Ну і багато структурних підрозділів тут були, всі адміністративні е, наші служби. Тобто це дійсно дуже-дуже такий знач, значний корпус з точки зору управління, з точки зору, зору адміністрування і навчального процесу. Наукова частина тут теж розташовувалася». Наразі триває евакуація обладнання з університету. Викладачі з закладу вивозять техніку, що вціліла. Унікальне обладнання спускають до бомбосховища. Ройнувания приличные. У нас нету сейчас вот по этому крылу пятого и шестого этажа. Стекла, двери повылетали. Мы вывозим компьютеры с информацией. Науку никто не отменял. Шкода, я все уникальное обладнание постраждаю. Мы его сейчас понакрывали. Оно уникальное. Но стоит. Миллион. У нас на кафедре сваривания национально надбоняе. Вот. Высоковакуумная От, унікальний металлографічний мікроскоп. Суму завданих збитків оцінити складно, розповідає ректор. Однак викладачі та студенти намагатимуться своїми силами зібрати кошти на відновлення будівлі. Ми віримо і абсолютно точно впевнені, що з 1 вересня ми почнемо заняття. Можна зруйнувати, окупувати будівлі, але людей ніколи не. Не можна окупувати, тому ми впевнені, що ми переможемо. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.